صباح الفل عليكم معلش هو فيديو على السريع كده في كلمتين واقفين في زوري بقالهم كذا يوم وعايزه اقولهم وانا مش بحب يعني اقول الحاجه اللي انا عايزاها في فيديوهات بس ساعات بيبقى اللي انا عايزه اقوله بيبقى عباره عن بوست طويل شويه فعايزه يعني انا عن نفسي ما بحبش اقرا البوستات الطويله المهم فعايزه اقول على حاجه لاحظتها مؤخرا في كم خبر كده قريته خبر قديم من سنه 98 وما ومعرفش ايه لزمه ان الصحافه تنزله تاني خبر مصحوب بفيديو لمجموعه قتله هما كانوا اتنين يعني مش مجموعه كانوا اتنين دخلوا على كانوا بيعملوا اعمال معينه في شغل القش وحاجات زي كده لام وولادها ولادها الاتنين الصغيرين الاطفال المهم هما قتلوا الام وقتلوا الاطفال بطريقه انا انت انت لو حكيتها لكم انتوا هتعيطوا انتوا لو رجاله قدامي دلوقتي انتوا هتعيطوا وانا مش مش هحكي التفاصيل تفاصيل مؤلمه جدا جدا جدا بعد ما قتلوا الاطفال مهم يعني اتمسكوا وكده واتحكم عليهم بالاعدام وجايبين قبيل لحكم الاعدام وهم بالبدله الحمراء وخلاص هيدخلوا عشان يتعدموا والشيخ واقف بيركنهم الشهادة اللي لا يستحقوها والضابط بيلقي حيثيات الحكم حاجه يعني حاجة أنا والله العظيم لو قلتها لكم فعلا أنا لحد دلوقتي أنا يا ريتني ما قريت الحيثيات ما سمعت الحسيات ولا قريت الخبر أصلا المهم إنه فوجئت إنه في التعليقات في ناس بتطلب الرحمة مش للست اللي اتقتلت هي وأطفالها المتدينين بطبعهم دخلوا يطلبوا الرحمة للقتلة اللي قتلوا آخر طفل هما كانوا طفلين طفل وطفلة الطفل اتحط في الدولاب عقبال ما يقتلوا الام والاخت الصغيره وبعدين الطفل قعد يصرخ في الدولاب طبعا من الهيار طلعوه زهقوا منه احنا زهقنا منه فرحنا مطلعينه ورحنا خانقينه ومموتينه عادي جدا كل ده دي مش رحمه ان احنا نترحم على الام والطفلين اللي اتقتلوا بالاسلوب ده لكن احنا نترحم على الاتنين اللي قتلوا آه، الام واولادها بالخسه والندالة دي آه، قعدوا يترحموا عليهم وكل ما حد يقول لهم يا عم ازاي بتترحم يقولوا لا لا لا الرحمه تجوز هم دلوقتي آه، آه، آه، عارفين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم, عليهم الـ الـ الكلمه الواطيه اللي بتتقال دلوقتي لـ لـ لـ لـ لتزويق آه، كل حاجه غلط ده بيتقال دلوقتي اللي هو لا بصوا هم يا جماعه دلوقتي عند ربنا لا يجوز عليهم غير الرحمه طب ما ترحملوش ليه على الام والعيال اللي اتقتلوا تعالوا بقى خبر دلوقتي لسه قريب <تصفيق> هو اللي خلاني بقول الفيديو ده بعمل الفيديو ده دلوقتي انه في مريض اتوفى في مستشفى على جهاز التنفس الصناعي فما كان من اهل المريض اللي اتوفى غير انهم يمسكوا جهاز التنفس الصناعي يقوموا كاسرينه مليون حته حلو مش حلو ليه؟ لأن في ناس واحد يعني خلينا نقول من ضمن الناس المتدينين بطبعهم برضه دخل يطلب الرحمه والرأفه مع هؤلاء البلطجيه وانه يا جماعه ايه يعني ده من يا جماعه ايه يعني؟ ما يتصلح الجهاز ايه المشكله؟ يدفعوا تمن الجهاز لكن لا يطبق عليهم القانون ولا يتقبض عليهم ولا يدفعوا اي حاجه لا لا لا هو يتلم كده يعني حاجب يعني فواحد دخل قال له حبي ازاي حضرتك يعني ازاي؟ قال له حضرتك اللي بقى اللي صابان عليه البلطجيه قال له حضرتك خلي في قلبك رحمه دول اتصدموا. طب واحد تاني رد عليه قال له طب هو اتصدموا ذنب المرضى التانيين اللي محتاجين هذا التنفس الصناعي ايه؟ قال له ما يشتروا غيره يشتروا غيره قال له حضرتك العالم كل الوقت بيسرقوا من بعض اجازه التنفس الصناعي. لكن اللي انا عايزه اقوله هنا ان في ناس ما عرفش تركيبتها عامله ازاي ومتدينه دخلت الاكونت بتاع اللي كاتب اول حاجه الحمد لله كل الناس المتدينين بطبعهم دول والله العظيم بقوا فيروس اخطر من الكورونا الكورونا هو بقى وهيعدي زي زي الكوليرا زي الطاعون زي ايا كان السارس الحاجه اللي احنا بنشوفها دي لكن دول الناس دول فعلا اخطر على المجتمعات من الاوبئه دول ناس بيربوا وحوش دول انا معرفش الشخص ده بيربي ولاده ازاي ده بيربي وحوش صغيره والوحوش الصغيره بتكبر ويطلعوا متدينين بتابعهم هما فرحين بس يقولوا اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا شعبان اللهم لسه واحد كاتب علي قفل الجوامع اللهم ردنا اليك هو رد ربنا او ردنا لربنا هو بس في الجوامع مش في الاخلاق الكويسه مش في ان احنا نفعل ضميرنا نفعل عقلنا ده, ده مش مش مهم خالص نفعل اخلاقنا تعاملاتنا لا انا امبارح ماشيه امبارح انا نازله الظهر على مله وشي ساعه واحده على مله وشي باللبس اللي انا لابساه المعفن ده بالمنظر المعفن ده خلاص هو بس زايد عليا الروج بس مش اكتر وحتى كمامه أه ورايح للدكتور على بلا وشي إن كنت تعبانه جدا حلو رايح نازله على بلا وشي. ف وانا نازله بالمنظر المعفن ده والكمامه على وشي واللبس ده واسع أه ما في حد مشيت جنبه الا وسمعني كلمه تحرش تحرش فعلا يعني أه رغم اني لابسه كمامه طب هو انتوا انتوا انتوا ليه قذرين وسخين قوي كده يعني انتوا ليه الست عامله زي حته اللحمه اللي نازله كمين آه كل وكل واحد طبعا فيها اهي متغطيه اهي اهو كمام على وشي مش باين مني حاجه والتعليقات على فكره كانت على جسمي وعلى شكلي شكلي اللي مش باين وجسمي اللي تحت ال... ال... ال... ال... الشوال ده آه انتوا متدينين بطبعكم ربنا يوفقكم في وان شاء الله ربنا هيدخلكم جهنم بلجنه خاصه I okay. don't